بسم الله الرحمن الرحيم وابي نستعين الاسطوله السادس الامريكي يتحرك اتجاه مصر لحمايه المهدي المنتظر والملكه كيلوباترا ده عند الظهور الفعلي للمهدي المنتظر سوف تتحرك القوات البحريه الامريكيه اتجاه مصر لحمايه المهدي المنتظر يا امل انت مجنون ولا عبيط عشان تقول لنا كده يعني ازاي امريكا تحمي المهد المنتظر اقول لكم لا استنوا يا جماعه شويه عليا عشان تفهموا الحكايه ايه بالظبط اول حاجه ان المهد المنتظر ده هو ملك اليهود المخلص ايضا هو اللي هيطلع هيكل سليمان المعبد اليهودي الذهبي من مصر بعد ان جلبوا الملك شيشنك ويقيموا في مصر هي دي بقى الجديده النازله من السماء يعني لن تكون هناك قدسيه في القدس الشريف لليهود يعني هذا ليس لهم مكان مقدس هناك لأن ربنا أزال هذا البيت من هذا المكان فخلاص أصبح غير مقدس بالنسبة ليهم وأين هو بقى المكان المقدس ربنا وعدهم بمصر أن هي يكون فيها هيكل سليمان المعبد اليهودي ده مش معناه طبعا أن اليهود يعني هتحتل مصر أو إسرائيل وبتاع الكلام ده لأ إحنا ملناش دعوة بإسرائيل كدولة هي مسؤولة عن نفسها كدولة وكسياسة مع الفلسطينيين واحتلالهم وغير احتلالهم والكلام ده كله احنا من دعوة بيه احنا ملناش دعوة باسرائيل نهائي احنا بنتكلم عن اليهود فطبعا من حق الاديان كلها ان يكون لها مكان مقدس والمكان المقدس ده لابد ان يكون باختيار الله ليس باختيار البشر فيعني الكعبة المشرفة في مدينة مكة طبعا موجودة هناك بإرادة ربنا سبحانه وتعالى هو أمر سيدنا إبراهيم برفع قواعد البيت في هذا المكان كذلك المهدي المنتظر هو له مهام محددة مرسل إليها وهي بناء هيكل سليمان كما كان ازاي يا أمل تكون الكلام ده آه عيبنيه ازاي يعني اذا كان هو اتدمر والحجاره اتهدمت وخلاص مفيش حاجه ليه اثر ليه لا اقول لكم لا كل التجاليد اللي هي معموله بالذهب موجوده في مصر يعني ما عليكم بس اللي احنا هننشأ الحجاره. والخشب اللي مبني عليه من جوه منجلد بخشب الحجارة عشان يقدروا يدقوا فيها اللي هو الذهب ال الواح ذهب على الحجارة عشان تثبت كويس فطبعا هو مبني كده من ثلاث طبقات المعبد طبقة من الحجارة خارجية وطبقة وسطانية اللي هي الخشب وبعد الخشب مبني يداب. فطبعا دي معجزة كبيرة من ربنا ليس لها تدخل للبشر يعني احنا لا يجب ان نعترض على هذا الكلام لان ربنا احنا لو اعترضنا على هذا الكلام وقلنا لا احنا نرفض بناء هذا المعبد او هذا البيت الله في ارض مصر يبقى انتوا هتخشوا في مشكلة مع ربنا وانهيار السد العالي ربما يكون هو السبب الرئيسي لرفض الحكومه المصريه او رفض المصريين عموما بناء هذا الهيكل عشان كده مفيش اي تواصل معايا في هذا الشان ليه لانهم مش عاوزين الكلام ده يحصل هما بيفكروا في القوميه والوطنيه وخلاص لكن ما بيفكروش في الحياه الدينيه والاخرة والاماكن المقدسة والكلام دي يعني ما تكلش يعني ما تهمهمش في حاجة فعشان كده انهيار السد العالي ده امر اصبح احتماله كبير لان هيكل سليمان ده لابد من بنائه ده لبيت الله يعني ده مش بيت اليهود بس ده بيت الله ليه بنيه في ارضه اللي هو عايزها تكون وكمان هيكون حج عالمي لجميع الأديان في العالم كله ييجوا يحجوا في هذا البيت يعني انت بقى بتتكلم كده في ايه كم سائح عايجي سياحة دينية إلى مصر كم نسبة الاشغالات الفندقية كم المطاعم اللي هتشتغل التاكسيات هتشتغل أتوبيسات السياحة كل حاجة بقي لما السياحة تتحرك يبقي في دراع اتحركت في البلد هتتحرك باقي الأمور مصر هتقدر تسدد ديونها مش هتتكعبل مصر هتبقي في خير مصر هتبقي قطاعة ربنا وطاعة ربنا دي أهم حاجة بقي ليه بقي لأن احنا هنحمي نفسينا من الطوفان اللي هيجي ممكن نمنع ممكن نمنع العذاب يعني أيام سيدنا نوح قال لهم ايه اركبوا السفينة ما ركبتوش هتغرقوا خلاص احنا بقى هنعمل ايه عشان ننجو من هذا الحدث ونطلع منه بمخرج آمن ان احنا ننقب ونشوف الكلام ده هل هو صحيح مش صحيح يبقى الاسطول الامريكي له تدخل مع مصر في حماية هيكل سليمان طبعا كاجراء روتيني عادي وكذلك مشاركة الولايات المتحدة الامريكية مع المهدي المنتظر فده هيسهل الامور كثير ومش هيعقدها والتفاوض بقى مع اسرائيل والكلام دوت مشكلة القدس وكده طبعا هتتحل بحلول هيكل سليمان ده وبناءه في مصر هيكون انتهى الصراع بين اسرائيل وفلسطين يعني هم ما مش يعني انت كنت عايز القدس عشان تبني الهيكل سليمان ما هو الهيكل ربنا لك في مصر بقى مش في القدس والقدس دي هتكون خالصة للمسلمين مع المسيحيين فمكانكم المقدس هيبقى في مصر المسلمين ليهم المسجد الأقصى وباحة المسجد الأقصى وكل حاجة دي ربنا عطاه لهم ما فيش مشكلة فيها ومحدش هياخد منهم حاجة من اليهود فهي عملية ايه تفاوض بقى يعني أكنها عملية تفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين دلوقتي والمصريين وأمريكا وعرفنا إحنا إزاي هتيجي علامات الساعة الكبرى وكذلك عشان نعرف بقى المهدي المنتظر كمان مش هيكل سليمان بس لأ الملكة كلواطرة كمان هتطلع تاني وهيحيها إن شاء الله أمام الجميع فده معجزات كتيرة هتخلي ايه كل أهل الأرض يأمنوا بالمهدي المنتظر إن هو فعلا خليفة آخر الزمان المسيحيين منتظرين ابن الإنسان هو برضو ابن الإنسان اي حد منتظر يعني خليفة جاي اخر الزمان هو ده شخص واحد لكل الاديان فالاسطول السادس الامريكي يجب من الان بقى ان هو يبدأ تحركاته وتجهيزاته والخرائط اللي هي المسار بتاعه الى مدينة الاسكندرية او الغرب منها يعني سواحل كده من العالمين الاسكندرية هيبقى تمركز الاسطول السادس الامريكي وجاهز للتحرك ونزول افراد على الارض فرقة كاملة هتكون في البر لحماية المهدي المنتظر وزوجته الملكه كيلوباترا فكل كل شيء محدد وواضح من الان ولم يتبقى سوى الحفر فالحفر بقى ممكن يجي بعد انهيار السد العالي ممكن يجي قبل انهيار السد العالي فاحنا منتظرين اي رد لكن مفيش حد بيرد علينا واحنا منتظرين حتى الان وسوف ننتظر وسوف نرشدكم إيه الى كل التعليمات المهمة التي يجب ان تفعلوها في حالة عدم يعني وجود اي جدوى من خروج الملكة كيلوباطرة او هيكل سليمان المعبد اليهودي قبل انهيار السد العالي وحدث انهيار للسد العالي قدر الله بقى نفسه ربنا مقدر له فعلا انهياره لكن الحل بتاعه إن احنا نقيم سد وقائي جنوب السد العالي وفكرته بسيطة ولا تحتاج إلا مواسير وردم بس يعني مش هيكلفنا إنشاءات ولا أي حاجة ملهوش أي إنشاءات هو مجرد محبس بيمرر حاجة مصر بس اه للنيل وكأقصى حد يعني ممكن يستوعبه النيل. ده محبس عمومي عشان لو نهار السد العالي لا قدر الله بس هو ربنا نقدره ان هو يقع فطبعا دي هيكون حماية لينا وعشان ما نعملش الكلام ده على الفاضي بنقوله تعالوا نحفره ونشوفوا الكلام ده صحيح ولا غلط وهل امريكا ترغب في هذا الكلام ويهود فرنسا اخبارهم ايه ولا يهود بريطانيا او هولندا يعني كل دولة والكونجرس اليهودي في امريكا ايه رأيه في الموضوع ده فلسه بنشوفه يعني الاديان نفسها رأيها ايه والشيعة رأيهم ايه في الكلام ده هل سوف يقبلوا هذا الكلام هاي يعني اهل السنة يقبلوا الكلام ده المسيحيين نفسهم ما يقبلوا اليهود البوزيين الهندوس في حاجات كتيرة لازم نعمل استطلاع رأي عليها حتى ونتمنى ان يكون هناك قناة فضائية حتى نستطيع ان نصل الى العالمية وننطلق ونطرح أفكارنا فيها عشان نوصل الى حل سلمي بدل ما يكون هناك خطر على شعب مصر العظيم وده من اجل شعب مصر وانقاذه انا بعمل كل جهدي ولغايه دلوقتي مفيش اي تفاعل للاسف الشديد كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعه الكبرى ومحدثكم من مصر الاسكندريه حاصل على صنس آداب قسم جغرافيا تليفون 012 85 789 734 وشكرا علي حسن استماعكم